මයන්න තහසක් නෙටිමේ දිවි පු මගේ කියා හිටියත් ඔබ විතරයි මේ ලොවේ මම මෙරුනක් ඔබනි දුකින් ඉන්න වස්තුවේ ඔබ හිට සුබ මගේ සතුට වේවි ඇස් වගේ ළඟින් හිටිය අපි දෙන්නට اس වහතමේ වැදුනේ පෙරපවකට ගේ ලඟිනම් හිටිය පිතින්නට ඇස්මොහාතමි වැදුූනෙ පෙර කියামত කයට අපේ කතාවේ වරදිච්ච තැන් සොය සොය හිතුමතේ මම මෙරුනක් නොපනි දුකින් නින්න වස්තුවේ ඔබේ හෙට සුබ වේවා මේ මගේ සතුට වේ ඇස් දෙතු වගේ ළඟින් හිටී අපි දෙන්නට ඒස් වහාතමේ වැතුනේ පෙර පවකට වට වනත begg හිටිය ෙපිට වනි ගේඩද අන් වනම වන මගේ පුංචි පෙල්ප දෙට එන වාද ආයේ නෙතිලි තුච්ච සනසුමාරන් මතු දිනේ මම මෙරු ලක්නොබනි දුකින් ඉන්න වස්තුවේ ඔබ හෙට සුබ වේවා මේ මගේ සතුට වේයි එස්වෙක මගේ ළඟින් හිටිය අපි දෙන්නට එස් වහාත මේ වැදුනේ ආත්මෙ රැදුනේ පෙර පවකට තමා යන දහසක් දෙ නැතිනේ ජීවිතු මගේ kia හිටියෙත් ඔබ විතරයි නීලවේ මම මෙරුණක් ඔබනි දුකින් නින්න වස්තුවේ ඔබෙහෙක සුබ වේවා මේ මගේ සතුට වේයි එසිලක් වගේ ළඟින් හිටිය වහාත මේ වැදුනෙ පෙර පවකට ඇස් දෙක මගේ ලඟින් හිකිය පිතන්නට ඇස් මේ වැදුූනෙ පෙර පවකට